Ми дуже пощастило бразильцям, що це трапилось саме в Белорізонте, якраз штат міна це столиця цього штату, вважається найспокійнішим. Тому нікого начебто не вбили, всі живі і всі начебто здорові. Ну а поразка збірної Бразилії, по-перше, я цього не очікував, і я згадаю навіть, наведу слова свого колеги і полкового вболівальника бундестіму Віктора Вацка. Ось він вірив в те, що буде серія пенальті, і там звитяжні німці завдяки Нойру виграють. Ну а вийшло так, що після 30 хвилин, в принципі, можна було не те, що там шампанське відкруковувати, десь після кінця першого тайму можна було так напитися, що і не пам'ятати, що далі. Я вважаю, що такому немає пояснення. Є деякі речі, які трапляються, іде ганцюгова реакція, і сипеться все. Абсолютно. Згорів сараї, гори хата, і все-все-все-все. Ну, от вигоріло все. Вщент. Щоб нам не говорили про центральних захисників, ну, помилки, я вважаю, все ж таки. Він не випустив двох бодігардів, не поставив ні одного розумного. Ну, тобто там вся пара заточена під те, що один розумний, Інший бодігард. Тягу Сіло не було. Енріке не настільки він розкручений і його чомусь не поставили. Але це може пояснити Гол-два. Як можна пояснити Марсело, який грав, в принципі, не так вже й погано, який теж провалив цей поєдинок? Ну, тобто, якщо дивитися на крайніх захисників, то Дані Алес значно гірше проводив цей чемпіонат. Дані Аулеса тут не було. Був Марсело, і Марсело зіграв так, що за один матч він провалив все, що можна провалити. Вийшов Фернандініо теж награв такого, що там бразильці навпаки злі не стільки навіть на Давіда Луїса, Данте та інших, а більше на Ферну. Буває, бува, коли все сипеться і нічого не виходить. Є об'єктивні причини тому, того, чому Бразилія не грала яскраво з самого початку, того, чому вона програла, а пояснювати, чому саме один сім, зрештою це математикою не пояснюється. Вікіскоп спортивне відео.